Пане Юрію, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Товариство з українського Бахмута і українського Донбасу! Пане Юрію, президент Зеленський в інтерв'ю CNN, зокрема, назвав дві причини утримання Бахмута. Каже, якщо окупанти займуть Бахмут, це відкриє їм шлях до захоплення інших міст. Ну, а ще це може підвищити бойовий дух ворога. А в якому дусі ворог зараз, чи ви знаєте? І чи маємо можливості зіпсути йому настрій ну, зовсім щенту? Я маю ще третю причину, чому ми маємо утримувати Бахмут. Вже дуже багато моїх. Ми... Пане Юрію. Пан Юрій, на жаль, наскільки я зрозумів, так відновили зв'язок, а несподівана вдача. Пане Юрію, ви чуєте мене? Перш щодо, щодо настрою росіян... То очевидно їх женуть зараз. Вчора випав легенький сніжок вночі. Зранку почалося величезне болото. І от уявіть, по шиї в болоті без підтримки техніки ворога женуть в бій. Тому я думаю, настрій в нього не дуже добрий, і тому ми чуємо інколи, коли ми маємо доступ до інтернету, читаємо, як вони ниють про те, що їхні армії не допомагають, як вони ледве не брага благають українську армію відступити. Тому настрої ворога не дуже. Тому що кинувши основні сили своєї армії вже понад 8 місяців на взяття одного маленького райцентру, який не несе стратегічного значення і не досягнувши жодних успіхів, очевидно, настрої ворога погані, настроїв російського суспільства погані, настроїв російського керівництва погані. Тому це один з мотивів, чому не треба здавати Бахмут, щоб не покращувати їхні ці настрої, бо для них це виключно де цілі має взяття Бахмута. Відповідно, ми не маємо, як на мене, дарувати таких подарунків Путіну, хоча в військовому сенсі те, що робить російська армія тут, це безгуздя. Вони знищують свої кращі ударні частини, воюючи за ціль, яка не має жодного значення і в подальшому не дасть їм жодних результатів. Пане Юрію, ви почали е, свою промову з, е, з того, що ви сказали. Ви знаєте третю причину. І тут, на жаль, перервався зв'язок. Чи може я вас попросити повторити її коротко для всіх? Так, у нас тут є ще, ще вагома дуже причина. Вже занадто багато наших побратимів з літами Нового року загинуло в обороні бахмута занадто багато української крові тут занадто багато спогадів і пам'яті про це місто щоб його віддавати ворогам. дозвольте з вами погодитися особисто принаймні а пагнерівці, пане Юрію, скаржилися, що їм не вистачає снарядів. Це відчувається в боях? От британська розвідка припускає, що російська армія готується навіть до ближніх боїв через брак боєприпасів. А чи готові наші вояки до такого сценарію? Ну, нам би їхній брак боєприпасів. Ага. Тут в Бахмуті в них без ліміт. Вчора над головами летіли снаряди, працювали мінометки, працювали касетні боєприпаси, постійно працює ворожа авіація. Зараз, я не знаю, чи чуєте, ви, чи не чуєте, йде артилерійський обстріл на дворі. Тому це... вони просто звикли використовувати тактику вогневого валу, змітати все живе і потім заходити на знищені території, чіпляти там свій прапорець. Вони вже такої колосальної переваги не мають. Щодо близніх боїв, то міські бої – це близькі бої. Коли дві армії зближуються, тоді е, артилерія, мінометка не може працювати. Вони відомо, де свій, де чужий. І тоді йде е, прямий контакт е, стрілецької зброї. Тоді залежить від якості стрільців. І тому, звичайно, тут в місті, коли кажуть, що треба якомога більше війська, ні, тут треба... Мало, але мотивованих солдат, які вміють воювати в міських умовах, які вміють воювати координовано, злагоджено, хороший взаємозв'язок на стиках між різними з'єднаннями, от те, що потрібно. Звичайно, що українська армія і українці, якби росіяни знали нашу історію, здавна були одним із найкращих гармашів в світі ще часів і найкращої в світі легкої піхотою тому дуже важко росіянам бо колись так звану совєтську армію кістяк совєтської армії кістяк совєтської піхоти складали українці от зараз Росія зіткнулася з тими українцями які останнє століття були найкращою піхотою в світі тому звичайно вони бояться цих контактних боїв тому Пригожин платить про артилерію про снаряди і він вважає що перемога це закидати все залізом а от зараз хай попробують його солдати без без, без заліза без пане Юрію я підозрюю що зв'язок ви мене чуєте ні на жаль Відвалюється сьогодні зв'язок. Ми спробуємо відновити канал. Так, є знову. А, пане Юрій, ще одне питання. А от зараз досі за Бахмут воює з того боку це Вагнер? Чи вже його замінюють на регулярну армію? А, і якщо так, чи є різниця, чи відчувається різниця між найманцями і регулярними військами? Я хочу перепросити за зв'язок, де артилерійські обстріли, тому зв'язок час від часу падає. Є, є, є, є різниця. Так, ми зараз на південному фланзі Бахмутського фронту, так званий район Літачка, і далі в бік Іванівського. Тут ворог вже кидає в бій регулярні частини, повітряно-десантні свої війська. Тут настрої в них і здоров'я не те, звичайно. Вони, поба... вони ж добре бачать, ну, по-перше, погодні умови не дозволяють їм наступати, їх просто женуть в бій на обій. По-друге, вони ж всі ж бачать, що відбувається. Тобто приїхали мобілізовані. Це вже не ті росіяни, які наступали минулого року, в борзі, які вірили, що Київ за три дня візьмуть. Тут приїхали люди, які бачать, що вони одну посадку беруть вісім місяців і добре знають результат, взяття цієї посадки. Тому особливо особливих настроїв у них немає. Тому якщо ви побачите по риториці, вони заледве не просять українську армію, заледве не благають залишити Бахмут, там розказують про якесь оточення, ще про щось. Тому що вони розуміють, що взяття Бахмута для них це буде найбільша перемога в історії. Тут російська армія і закінчиться. А бачили інформацію про те, що Росія начебто <кхм>, перекинула на фронт зенітні гармати 61К з разка 39-го року. Це правда? І чим зараз воює ворог? Ну, ми намагаємося ворога не підпускати в ближній бій. Поки що, поки що тут, на, цьому, на цій ділянці фронту ворог воює всім кращим, що в нього є. В нього тут поки що достатньо артилерійських снарядів. Ну, сьогодні 24 години на добу все сюди прилітає. Щоправда, роблять вони це неприцільно. Але ми розуміємо, що те, що вони вважали, що у них страна необ'ятна і, і, і безліміт люду, це насправді не так. Закінчуються їхні запаси. Брехлива російська влада корумпована, давно розікрала запаси своєї армії. Відповідно, на нашому боці цивілізований світ. І кожен день ми це відчуваємо, коли в нас кожен день з'являється якийсь новий бронетранспортер американського виробництва, якийсь новий вид озброєння. Звичайно, набоїв бракує але я думаю і це надовжимо а в них кожне вибуття техніки означає що її замінити такою ж самою вже не вдасться тому знімають зі складів зберігання я думаю дійде до Т-34 до кулеметів Максим і напевно що до Наганів першої світової війни але це свідчить про величезну кризу російської армії і це свідчить про те що вони лякають світ війною вдовго а самі не здатні вести війну вдовго і дуже швидко шукати будь-який спосіб замирення і останнє питання на сьогодні пане Юрію будь ласка а, ви сказали що нова техніка надходить лише можливо брак боєприпасів снарядів а снаряди це єдина необхідність яку ви маєте чи можливо ще якась потрібна техніка це дуже важливо знати е, станом на зараз очевидно що не, не вистачає набоїв якби, ми, якби в нас був паритет Якби ми могли використовувати стільки мін до мінометів, снарядів до артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню, як наш ворог, тоді ворога не було би жодних шансів. Поки що він зберігає перевагу для себе достатньо комфортно, десь 5 до одного на цій ділянці фронту, тому тільки тому він може наступати. Тому, звичайно, зараз ключова потреба це брак набоїв, брак різноманітних набоїв. Це не, це не значить, що їх немає взагалі, але ми дуже мусимо економити. Повірте, а кожен з Зекономлений снаряд – це незекономлене життя українського солдата. Тому це, це ключове те, що зараз треба, навіть не кількість людей, а побільше, побільше зброї. Ми як солдати, як діти, знаєте, нам завжди не вистачає набоїв, але зараз це якби, особливо, відчув... особливо відчувається.